Funktionsrätt Stockholms län är ett samarbetsorgan för 44 medlemsföreningar inom Stockholms län. Genom våra föreningar representerar vi 70 000 medlemmar med olika erfarenheter av funktionsnedsättningar. Vi har en demokratisk grund och varje medlemsförening har en röst i vår verksamhet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.